أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على شفع خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه الى يوم الدين الحمد لله منفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والاضداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقي وهالك كل من عاداه من المخلوقات وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جوهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف أما بعد ما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع منظومة جوهرة التوحيد للإمام الحجة سيدي ابراهيم بن ابراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين ابراهيم اللقاني المالكي الاشعري رحمه الله عليه المتوفى سنه احدى واربعين بعد الالف من هجره سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي عند قول الناظم رحمه الله وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها قوله وكل نص اوهم التشبيه كما سبق في الدروس الماضيه اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وهو سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث ومنزه عن مماثله الحوادث ولذلك العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى يقولون اذا ورد في القرآن الكريم أي في الكتاب كتاب الله أو في السنة أي السنة النبوية الصحيحة ظاهر يوهم خلاف ما وجب لله تعالى أو جاز يعني إذا كان ظاهره يوهم خلاف ما وجب لله أو يوهم خلاف ما جاز في حقه سبحانه وتعالى بان يدل على ما يستحيل عليه تعالى قال الشيخ اوله اوله اوله هذا امر ويراد به الطلب مشتق من فعل اولى يؤول تاويلا والتاويل في اللغه العربيه له عدة معاني من أعظم معانيه المرجع والمصير آلا يؤول يرجع أولا يرجعه التأويل بمعنى المرجع والمصير واسم فاعله مؤول واسم مفعوله مؤول ثم سمي بمعنى التفسير التفسير كذلك يسمى تأويلا يسمى تأويلا كما قال تعالى في سورة الكهف الآية الثامنة والسبعين من سورة الكهف قوله تعالى على لسان سيدنا الخضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام قال سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا بتأويلي أي بتفسيري أي بشرحي وهنا قال العلماء التفسير يسمى التأويل كما دعا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعلمه تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أما التأويل عند أهل الفن هذا من حيث اللغة التأويل، هذا من حيث اللغة، التأويل من حيث الاصطلاح عند علماء الاعتقاد، عند علماء الكلام، عند علماء التوحيد، عند علماء أصول الدين. قالوا التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله. إخراج اللفظ إلى عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه وليس هو الظاهر في هذا الشأن التأويل وكل نص أوهمت تشبيه أوله أما التفسير فهو لغة الكشف الإظهار أما التفسير هو الكشف الإظهار واصطلاحاً بيان معنى الآية وما يتعلق بها من أسباب النزول والأحكام وغير ذلك كما هو معلوم في كتب التفسير في علم التفسير الآن نأخذ أمثلة لأنه كما يقول مشايخنا بالمثال يتضح المقال مثال ما أوهم التشبيه قبل الله تبارك وتعالى الآية العاشرة من سورة الفتح يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم هنا الشيخ ماذا قال وكل نص اوهم التشبيه اليد هذه لما توهي في توهم التشبيه بالجارحه التي معروفه هي معروفه عند المحدثات يد الحيوان ويد الانسان ويد الابريق وغيرها هي جارحه هو هنا اما ان نقف موقف التاويل ان اول نقول معنى القدره واما وهذا او او نفوضها ونقول الله اعلم بالمراد امرها كما جاءت أو الله اعلم به بالمراد هو كما قال امرها كما جاءت وكلاهما مذهب لاهل السنه والجماعه الاول مذهب التاويل هو مذهب الخلف ومذهب التفويض هو مذهب السلف ولكن هنا لابد ان نضع قبل ان نتكلم عن شروط التاويل لابد ان نبين لماذا الناظم رحمه الله الامام ابراهيم اللقاني سيدي ابراهيم اللقاني رحمه الله عليه قال وكل نص اوهم التشبيه اوله لماذا صدر بالتاويل هنا العلماء عليه رحمه الله تبارك وتعالى قالوا لان التفويض هو تاويل التفويض هذا من السلف الذين من فسروها وفوضوا المعنى الى الله هؤلاء فوضوا أو أولوا ولكن تأويلهم إجمالي أولوها إلى معاني كثيرة غير المراد أما الذين فصلوا فنقول هذا تأويل تفصيلي نعم هذه هذا فقط من باب التنبيه أه أه لابد هنا أن نذكر ضوابط وشروط التأويل أولا يقول العلماء الشرط الأول أن يكون ثمة موجب للتأويل أما إذا لم يكن ثمة موجب للتأويل فلا نؤول الشط الثاني أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد المعنى الذي يؤول إليه فلا يكون غريبا عنه كل الغرابة ليكون بعيدا جدا الشط الثالث أن يكون لا يكون التأويل من غير سند بل يكون له سند مستمد من الموجبات موجبات التأويل نعم كما تعرفون أن هناك وجه الحاجة إلى التأويل بعد العصور الأولى عند أهل السنة والجماعة لأن التأويل هو اتباع لما أمرنا به من التسليم المتشابه والأخذ بالمحكم كذلك أن التأويل هو حق من أجل أن لا يقع المؤمن في متناقضات حين يقرأ من من الآيات مثلاً ونمو كالعين مثلا إضافة العين إليه سبحانه وتعالى أو الأعين أو اليدين أو الأيدي وأنه في السماء وفي الأرض وهو مع خلقه إنما كانوا إلى غير ذلك فأما إذا تركنا النصوص على ظاهرها وقالنا في التناقض وهو محار في القرآن الكريم قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كما قلنا ان التاويل بقسميه التفصيلي اللي هو التفويض التاويل سواء كان اجماليا او تفصيليا فهو مسلك السلف من الصحابه ومن بعدهم لابد من ان التاويل هذا هو مذهب السلف كذلك. وهم اعظم الناس فهما للاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولابد ان نبين كذلك ان التاويل المعروف عند اهل السنه والجماعه والأمر العاصم العامة والخاصة في الوقوع في, في التشبيه والتجسيم لذلك قال الشيخ أو فوض بعد أن تكلم عن التأويل قال أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص وهذه طريقة السلف كما سبق أن ذكرنا ثم قال وَرُمْ تَنْزِيهَا وَرُمْ رَامَ يَرُمُ رُمْ في الأمر من رامَ يَرُمُ إقصد إقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى إقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى من فوض أراد أن ينزه الله عن مشابهة المخلوقات ومن أول أراد أن ينزه الذات الإلهية عن المشابهة بالمخلوقات ورم تنزيها اقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به من تفويض عمل المعنى المراد نعم والحاصل من خلال هذا البيت أن للعلماء قولين في الآيات والأحاديث المتشابهة الأول وهو مذهب السلف ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الايمان به مع اعتقاد تنزيه تنزيه الله تعالى عما يوهم يعم يوهم يوهم يوهمه ذلك الظاهر وتفويض علم وتفويض علم حقيقته على التفصيل اليه سبحانه وتعالى بشرط لا يذكر الا ما ورد في النص ولا يشتق منه اسمون يعني لا يذكر الا ما ورد في النص لا لا يشتق منه اسم ولا يبدل بلفظ مرادف كان يقول مستوى عن يعني عرش ولذلك قال الامام ابن الجوزي رحمه الله الجوزي رحمه الله عليه في زاد المسير قال نقل اجماع السلف على لا يزيد على تلاوه الايه السلف كانوا لا يزيدون على الرحمن على يقول الرحمن على استوى هو كما قال وهذا ما يسمى بالتاويل الاجمالي هذا يسمى عند العلماء بالتأويل انتبهوا، فإن التفويض تأويل لكنه تأويل إجمالي ومذهب الخلف هو تأويل تفصيلي والمذهب الثاني كما قلناه هو مذهب الخلف هو تأويل متشابه تأويلا تفصيليا ببيان المراد متأويله مثلا استواء العاش يقول بالاستيلاء وكما نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله عليه الامام النووي الشافعي الشعري رحمه الله عليه قال والحاصل ان السلف والخلف مؤولون باجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره ولكن تاويل السلف تامل ولكن هكذا يقول الحافظ النووي رحمه الله عليه ولكن تاويل السلف اجماليون لتفويضهم الى الله تعالى وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين، أي من الكرامية والمعتزلة والمجسمة وغيره وكذا قال كذلك الإمام علي قاري رحمة الله عليه الحنفي رحمة الله عليه. إذا الخلاصة أن للعلماء علماء أهل السنة والجماعة مذهبان في الآيات في الأحاديث المتشابهة، المذهب الأول التفويض والمذهب الثاني هو التأويل. هنا لابد أن نذكر نماذج من تأويل بعض السادة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وبعض علماء السلف رضي الله عنهم من قرون التي شهد الله لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية وهو قوله في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال النضر بن شميل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضع قدمه فتقول قط قط والحديث عند البخاري ومسلم قال ان معنى حديث حتى يضع الجبار قدمه اي من سبق في علمه انه من اهل النار قدمه اي من سبق في علمه انه من اهل النار وسيدنا عبده بن مسعود عند قول الله تعالى من سوره القلم يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه يكشف عن ساق يعني امر عظيم كما تقول عرب يكشف عن ساق يكشف عن الكرب وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو يوم القيامه يوم كرب وشده هكذا قال هكذا قال الحافظ ابن كثير في التفسير عن هذين الصحابيين الجليلين سيدنا عبدالله بن مسعود وسيدنا عبدالله بن عباس لاحظوا أن أن كليهما أولا وكذلك سيدنا عبدالله بن عباس عند قوله تعالى من صوت الفجر وجاء ربك وجاء ربك قال سيدنا عبدالله بن عباس أي أمره أي جاء أمره وقضاؤه كما نقل الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ذلك في تفسيره المعروف وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرضاه وجاء ربك المراد به قدرته وأمره لاحظوا أن السلف رضي الله عنهم كانوا يؤولون كما نقل ذلك القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه بسنده ومن أراد أن يرجع في رجع إلى الكتاب شبهة تشبيه للعلامة سيد عبد الرحمن من جوزي رحمة الله عليه الحنبلي ونماذج من تاويل الخلف من صوت الرحمن الايه 27 قوله تعالى ويبقى وجه ربك يقولون المراد بالوجه الذات قوله تعالى من سورة الفتح الايه 10 الايه العاشره يد الله فوق ايديهم قالوا المراد باليد القدره ربهم من فوقهم هذا تاويل خلفه المراد بالفوقيه اي التعالي في العظمه أي العلون معنوي الآن نذكر نماذج من تأويل السلف ذكرنا بعد نماذج تأويل الصحابة نماذج من تأويل الخلف والآن نماذج من تأويل السلف القرن الثاني والثالث الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالخيرية قال إمام مالك رضي الله عنه وارضى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى والآية من سورة طه الخامسة سورة طه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عند قوله تعالى مسوط كذلك الرحمن على العرش استوى قال الإمام أحمد رضي الله عنه استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر وقال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه عند قوله تعالى كذلك من سورة الآية الخامسة طه الرحمن العرش استوى قال الأوزاعي رضي الله عنه هو كما وصف نفسه لذلك لاحظوا أن في هذا البيت الإمام القالي قال وكل نص التشبيه تشبيها أو فوض ورم تنزيها وذكر مذهبا مذهب الخلف ومذهب الخلف هو التأويل التفصيلي ومذهب السلف وهو التفويض اي هو التأويل الإجمالي. لذلك اختلف العلماء في ترجيح أيهما أرجح. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الأولى اتباع مذهب مذهب السلف أي التفويض وهذا الذي نميل إليه. إلا إذا اقتضى الحال إلا إذا اقتضى الحال فيجب التأويل وذهب جماعة من العلماء من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن مذهب الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم وهو الذي رجحه الإمام الباجوري رحمة الله عليه مع ذلك الإمام الباجوري قال رجح مذهب الخلف ومع ذلك قال وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد الله له انظروا كلام عجيب للإمام الباجوري كما قلنا وكذلك بعض العلماء نبهوا قال لماذا الإمام لقاني صدر بقوله أوله من العلماء من قال هنا الإمام المصنف رحمه الله عليه صدر بالتأويل لكون في عصره كانت الضروره الى التأويل ما فيه من ردع المبتدعه مثل المجسمه والكراميه والمعتزله المجسم القائلين بأنه تعالى في جهة الفوق من غير استقرار على العرش وأنه جسم لاكل أسام العيد بالله تعالى الله عما يقولون عولون كبيرة من عجب من عجب من من, من غريب ما يقولون جسم لاكل أسام نعم ولذلك كثير من العلماء يقولون بأن مذهب السلف هو التفويض تفويض أه؟ بيان المعنى المراد الى علم الله تبارك وتعالى وهو كما قال الامام البجوري رحمه الله عليه وهو تركت السلف اسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد الله سبحانه وتعالى وهنا لابد ان ننبه الاصطلاحين مصطلح المحكم ومصطلح المتشابه المحكم مشتق من فعل احكم يحكم إحكاما اسم فاعله محكم اسم فعوله محكم وهو من الإحكام والإحكام بمعنى الإتقان فالاصطلاح هو الذي ظهرت دلالته على معنى معناه الوضعي دون احتمال شيء آخر كأثر كأكثر ما جاء في القرآن قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره كلام عجيب يعني سيدنا الجابن عبد الله رضي الله عنهما يقول المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره كذا نقل الإمام القرطبي مالك رحمة الله عليه في كتابه في تفسيره المتشابه لغة هو اسم لكل ما لا يهتدى إليه اشتبه عليه الأمر من التشابه تشابه فهم تشابهون فهم متشابه من شأن الامور متشابهه ان يعجز العقل عن التمييز بينها اما في الاصطلاح هو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلا ولا نقلا وهو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كقيم الساعه او دل على عدم اراده ظاهره ولم يدل هو على ما هو المراد به كصفة الله قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل فهو مما استأثر الله بعلمه دون خلقه كذا نقل الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره ثم قال في البيت الواحد ثم بعد أن تم البيت الأربعين قال في البيت الإحدى 41 ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه نزه أي اعتقد أيها المكلف تنزيها كلام الله تنزيها القرآن أي اجزم بتنزه القرآن أي كلامه أي كلام الله سبحانه وتعالى النفسي كلام الله النفسي اللي ذكرناه لما تكلمنا عن صفه الكلام. عن الحدوث اي كان كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. ثم قال: واحذر انتقامه، واحذر اي احذر ايها المكلف ان قلت بحدوثه ان قلت بان كلام الله مخلوقا بان كلام الله مخلوق انتقامه اي من انتقام من, من انتقام الله تبارك وتعالى منك. ويقول الإمام الباجوري في شرحه على الجوهره يقول مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق أعيد مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه أي في الأوراق والميداد ونسمعه بالأصوات و... فهو مخلوق لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ لنقرأه إلا في مقام التعليم لأنه ربما أوهما أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن نعم وهنا في هذا البيت المصنف الإمام سيد إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه وقدس الله سره يرد فيه على بدعة المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن وقد امتحن كثير من العلماء كالامام البخاري والشافعي واحمد وقد ظهرت هذه البدعه في عهد المامون وانتهت بعهد المتوكل رحمه الله عليه حيث منع القول بخلق القرآن، نعم واعلم انه لم يذهب احد من ائمه الدين الى ان القرآن مخلوق وامتنعوا عن اطلاق مخلوق اطلاق مخلوق عليه وكيف يطلق هذا وهو صفة للرب سبحانه وتعالى وجل جلاله والصفات ليست مخلوقة ليست مخلوقة وكانت مخلوقة لكانت وإلا كانت حادثة نعم لذلك العلماء يفسرون يعرفون القرآن بقولهم: هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد المكتوب في المصاحف المنقول الينا بالمتو... بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولبسوره منه. اعيد عرف القرآن بهذا التعريف الجامع المانع وقولهم: وهو كلام الله المنزل على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا بالتواتر. المتعبد بتلاوته المعجز ولو بصوره منه. ويقال في البيت بعده: فكل نص للحدوث دل احمل على الذي على اللفظ الذي قد دل. كل نص لحدوث. فهذا البيت كذلك يرد عن المعتزله حيث تمسكوا ببعض النصوص الداله على الحدوث. مثل قوله تعالى: انا انزلناه. قالوا مازال هو ينزل فهو مخلوق. فيه القدر فقال المصنف سيدي عبد الرحيم اللقاني فكل نص من النصوص الداله داله على الحدوث والمراد بالنص الظاهر من الكتاب والسنه احمل اللفظه اي احمل ايها المكلف ما دل ظاهره من النصوص على حدوث القران على اللفظ المنزل على نبينا ما نزل على سيدنا محمد هو المحدث وليس الكلام النفسي اي بحمل القران بمعنى الالفاظ هذا معنى قوله وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ نزل بمحدث لا يأتي بقول ما يأتي من ذكر من ربه محدثين اي هو اعتبار بنزوله لا باعتبار نفسه نعم احمل على اللفظ اي احمل ايها المكلف ما دل ظاهره من النصوص على حدوث القران على اللفظ المنزل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اي بحمل القران اي بمعنى الالفاظ الذي قد دل معنى قوله في اخر البيت الذي قد دل المراد بالايات والاحاديث التي ظاهرها يدل على حدوث القران فهذا كله هو اللفظ الدال على المعنى القديم القائم القائم بذاته سبحانه وتعالى الذي خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى السماء الدنيا إلى صحائف هذه الصحف مخلوقة لكن كلام, كلام الله هو قديم في صحائف إلى السماء الدنيا في محل يقله بيت العزة في ليلة القدر ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا بحسب الوقائع وكذلك كما ورد في صوت الأنبياء، المحتس يعني تمسكوا بالآية قول إن أنزلناه فقد رد رد عليها قوله قوله تعالى من صوت الأنبياء الآية اثنين ما يأتيه من ذكر من ربهم محدثين قال المحدث هنا اي فهو باعتبار نزوله، النزول نعم المحدث بالصحف المنزل بالنسوف هذا الذي يقرأ لسان جبريل يخرج به الصوت ويسمعه النبي بصوت هذا هذا هذا المقصود به المحدث، فهو باعتبار نزوله لا باعتبار نفسه، اما القرآن باعتبار الكلام النفسي فهو كلام الله القديم الذي لا يسمى مخلوقا، نعم. آه ثم قال في البيت الثالث واربعين ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات أي يعتقد أيها المكلف أنه يستحيل, يستحيل في حقه سبحانه وتعالى ضد ذي الصفات أي عكس هذه الصفات الواجبة لله تعالى تبارك وتعالى أي في حقه أي في ذاته سبحانه وتعالى العدم هو ضد صفة الوجود يستحيل في حقه العدم لأنها تضاد صفة الوجود ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى الحدود لأنه ضد القدم ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى الفناء لأنه ضد هو ضد صفة البقاء ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى مماثله الحوادث وهو ضد المخالف للحوادث ويستحيل عليه سبحانه وتعالى أن لا يكون قائم بنفسه وهو ضد صفة القيام بالنفس ويستحيل عليه سبحانه وتعالى يكون واحدا وهو ضد صفة الوحدانية ويستحيل عليه سبحانه وتعالى ان يكون عاجزا عن ممكنين ما هو ما وهو ضد صفه القدره ويستحيل عليه ان يوجد شيئا من العالم عن الاكراه وهذه صفه الاراده ويستحيل عليه ان يكون جاهلا وهو ضد صفه العلم ويستحيل في حقه الموت وهو ضد صفه صفه الحياه ويستحيل في في حقه سبحانه وتعالى البكم النفسي وهو ضد صفه الكلام ويستحيل عليه سبحانه وتعالى العمى وهو ضد صفه البصر ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الصمام وهو ضد صفة السبع الى أخ... الى الصفه العشرين وهكذا، اي ان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكون عاجزا او مكرها او ميتا او ابكى ماء او اعمى او اصم. ثم قال كالكون في الجهات، هذا مثال من امثله المماثله للحوادث. اي يستحيل كونه تعالى في جهه من الجهات الست والتي تحيط بالمخلوق ولا ينفك عنها ممكن، اذ لا يتصور مخلوق من غير ان يكون في جهه ما. وإنما ساق النظم هذا المثال هنا لورود نصوص متشابهة يوهم ظاهرها أنه سبحانه وتعالى في جهة السماء كما قال تعالى رفع الله رفعه الله إليه لابد أن ننبه أن, أن معتقد الجهة لا يكفر كما قال الإمام العز بن عبد السلام وقيد الإمام النووي بكونه من العامة وفصل بعضهم فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة وإن اعتقد جهة السفل كفر هذا قول بعض العلماء لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة واعلم أن جميع الأمة الإسلامية على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الحلول في الأمكنة ومنزه عن عن الجهة فهذا الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفر لان القول يوهم ان للحق مكانا فهو مشبه وقال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله عليه في عقيده سمت بالعقيده الطحاويه قال تعالى الله عن الحدود لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقال الامام عبد القادر عبد القاهر البغدادي واجمع يجمع اهل السنه والجماعه على انه لا يحويه مكان اي ان الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ونقل الإمام السبكي رحمة الله عليه عن العلماء أنهم قالوا إن اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش أو كائن في السماء باطل وعقيدة فاسدة وقال الإمام السنوسي في شرح على عقيدته الوسطى قال ولم يقل بالجهة أحد من أهل السنة وإنما قال بها طائفة من المبتدعة طائفة من المبتدعات وإذا قال الشيخ رحمة الله عليه ويستحيل ذد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات الله نسأل أن يوفقنا لما يُحِبُّ ويرضى الله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا